В очікуванні майстер-класу діти проводять час в ігровій кімнаті. Там спілкуються і дивляться мультфільми. Семирічна Аліса Свиненко розповідає, до повномасштабної війни жила на Донеччині. Моє місце було було чутно, що ракети пролетали, було чутно, що там бомбило. І я переїхала в цей чудовий город Тернопіль. Мені тут дуже подобається. Тут красиво. Тут не чутно вибухів. Тут, тут не чутно ракет. Майстер-клас з приготування піци для дітей проводить Олексій Данелець. Сьогодні ми будемо робити піцу. Стандартну Маргариту. Але з простої маргарити ви можете собі зробити піцу з салямі, капрічозу, фортуну, кому яка подобається. Розкачує тісто для піци 10-річний Назар Власенко з міста Броварища на Київщині. Каже, піцу робить не вперше. Я робив зі своєю мамою і зі своєю подружкою. Ми, ми були в Києві 2017 року. Я вирішила зробити собі солями. Спочатку кетчуп, потім ковбаса, потім сир і потім гриби. А це Юля Кристінова з Бучі. Дівчинка розповідає, вирішила приготувати свою улюблену піцу. Я зробила піцу з бабусею, але сама ніколи. Єдине від піци, яку я пам'ятаю по це сирна, і моя улюблення – це піца. Я сьогодні також буду робити сирну. На майстер-клас Юля прийшла разом із мамою Оленою. Жінка каже, такі заходи допомагають дітям забути про війну. Коли вони тут, вони повністю відключаються, поринають у мирне життя, забувають, що взагалі щось трапилося. Ну, я навіть на неї дивлюсь, вона тут випромінює абсолютно щастя. Такий захід для дітей-переселенців у Тернополі проводять вперше, каже співорганізаторка Віра Стадник. За її словами, сьогодні тут діти з Київщини, Харківщини, Донецька та Маріуполя. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.